مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله هنعمل النقانق الصحي ومناسب للكيتو دايت ومرضى السكر وأيضا مناسب للأطفال، كتير هو سريع وسهل، يلا روح على الوصف. فليه الدجاج خمسمية غرام نصف كيلو جبنا خمسين غرام أي نوع من الجبن اللي بنستخدمه للبيتزا عشرة في المية من وزن الدجاج، بكون ملح معلقة صغيرة. فلفل اسود نص معلقة صغيرة بصل مجفف او بودرة معلقة صغيرة سوم مجفف او بودرة معلقة صغيرة هو اساسي السم فلفل حار او الحلو حسب الذوق وممكن اضافة لون طعام احمر مع الفلفل أنا ضفت لون طعام احمر ممكن اضافة البنجر عصير مية البنجر يجب طحن جيد حتى يصبح ناعم. لازم يكون مثل هيك ناعم. مثل هيك لازم يكون ناعم. شاهدوا الفيديو للآخر عشان أفرجيكم شو البدائل. النيلون. هذا النيلون هو صحي. فلا تتأثروا من اشعة تطلع بتقول غير صحي. اذا كان هذا مخصص للطعام فهو صحي. اما لو كان غير مخصص للطعام فهو غير صحي. متل ما انتم شايفين هذا مخصص للطعام مرسوم عليه. طعام ومكتوب عليه انو هذا مخصص للطعام وايضا بدخل الميكرويف بتغطي الطبق فيه وبدخله الميكرويف منشان يحتفظ بالرطوبة هو صح النايلون هو النايلون بديل للامعاء ولكن الامعاء مش دائما بتكون متوفرة وفي ناس ما بتحب الامعاء تعمل بالامعاء نوضع معلقة كاملة كبيرة يعني تقريبا سبعين جرام وبنوضع فراغ من الخلف في النيلون وبنلفه ما انتو بالسهم بنضغط من تحت وبنسحب لجوه منشان ما يكون في فراغات مثل ما انتو شايفين بنلفه حتى لو دخل ماء فيه أثناء الطهي ما بأسر عمل لكم كمان واحدة عشان تعرفوا كيف تلفوه بالظبط هيك بنوضع سبعين جرام معلقة كبيرة تقريبا حسب انتو كيف بدكو الوزن بنلفه وبنضغط من في اصبع وبنضغط للداخل مشان ما يكون في فراغات وبنلفه وبنضغطو قليل مثل هيك خلص هيك جاهز بنوضع النقانق بالماء الساخن مدة الطهي عشر دقيقة هيك اصبح جاهز هلقد حفرجيكو بدائل كيف انتو ممكن تقدموه ممكن احنا نقدمو شوي متل هيك ممكن نقدمه بطريقة تانية شوفوا كيف شكله كيف من الداخل كتير هو روعة وكثير مميز وصحي هو مناسب لكيتو دايت لمرضى السكر وأيضا للضغط كتير هو حلو روعة ممكن نعمله مع البصل والثوم معجون الطماطم وقليل من الزيت وبنقدمه يعني مع شوية خضار وبنقدمه نطير ربع ساعة على حرارة منخفضة كتير هو هيك مميز روعة ممكن نقدمه بخوز الكيتو أيضا خلينا نتذوقها مع بعض. بصراحة الطعم كثير روعة، بالخاص أنتو عملتوه بالبيت. بخصوص الخبز، هذا خبز بدون أي نوع دقيق. اللي ما شاف الوصفة، الوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف. في أمان الله.